عليكم ورحمه الله وبركاته يا الفل يا مساء الفل على كل وقت بتشوفوني فيه حبايبي اخواتي متابعيني الغاليين بحبكم جدا جدا في الله وزي ما وعدتكم الفيديو اللي فات هنكمل ان شاء الله سلسله مشتريات رمضان باذن الله اعده الله علينا على الامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركات زي ما اتفقنا يا جماعه المشتريات اللي انا جايباها جايباها كلها من محلات ابو خمسه بس النهارده يعني عامله ايه آه تشكيله تمام آه هو ده صقر التوفير دي بصوا شفتوا الازازه اللي احنا كنا جايبينها المره اللي فاتت اللي هي الستانلس دي بقى الحجم الكبير منها الثانيه كانت حوالي ميتين ميلي تقريبا او اصغر من كده بس والثانيه كانت استانلس دي بقى اكليريك تمام بلاستيك كده تمام وبالوان مختلفه وكبيره زي ما انتم شايفين تمام عشان التانية برضو يعني الزيت او الحاجه ما بتاخدش كميه زيت كبيره فقلت لكم انا ممكن اعملها للصوصات فانا جايبه منها ثلاثه هفتح لكم بس اوريكم الالوان لان انا جايباهم الوان مختلفه تمام وده لون الاصفر عشان خاطر المطبخ بتاع مصر تمام دي رمادي عشان هتليق هنا على المطبخ عندي كان نفسي الاقي الابيض الصريح بس لا ملقتش الابيض الصريح ده مش ابيض ده اللي هو الاوف وايت او البرجمون يا جماعه تمام ده بيج للمطبخ التاني اللي عندي في مصر انتوا عارفين عندي مطبخ صغير ومطبخ تحت كبير فدول انا جايباهم برده الواحده على خمسه خمسه وسبعين تمام آه ودي آه اللي هي البخاخه بتاعت الزيت آه انا جايباها عشان خاطر القلايه الهوائيه بتاعتي ثواني هفتحها لكم اهو بصوا. دي البخاخة بتاعة الزيت. عشان خاطر القلاية الهوائية زي ما احنا اتفقنا تمام? ودول انا فتحتهم برضو عشان نحطهم ايه جنب بعض. وفي دي كمان. بصوا. آه دي المفروض اللي هي مطحنة الفلفل الاسود. بس هي ما لهاش علاقة بالشكل اللي مرسوم عليها واريها دلوقتي. تمام? ادي آه الشكل بتاع المطحنة. بنملة هنا الفلفل الاسود سواني اهو بنحط هنا في الجزء الازاز ده الفلفل الاسود الحصى تمام ومن هنا بنفضل بقى نلف الجزء ده فبيتحمر. دي كانت مشترياتنا من سكر التوفير كل حاجة على خمسة خمسة وسبعين تعالوا بقى ايه نشوف بقية المشتريات اللي معنا فتستخيلوا المشتريات دي جايباها منين؟ جايباها من بيت الوناسه اللي متابعني عارف ان بيت الوناسه ده متخصص في الحلويات يعني الشيبسيهات شوكولاتات الحاجات دي ففوجئت بي منزل حاجات على أواني وحاجات لرمضان كده يعني بصراحة مبهرت فتعالوا بينا نفتح الأكياس ونشوف جواها ايه نطلع العلب كلها ونفتحها مع بعض عشان تشوفوا ايه الحاجات اللي جبتها معاكم بصوا يا جماعه هو انا المفروض كنت ان انا يعني اشيل الجزئيه دي بتاعه ان انا بطلع الحاجه من الاكياس بس انا سبتها عشان خاطر حبيت ان انا اسجل عليها تعليق صوتي عايزه اترحم على شهدائنا شهداء الامه الاسلاميه شهداء زلزال تركيا وسوريا ربنا يرحمهم ويغفر لهم يا رب ويسامحهم ويجعلهم ونحتسبهم من الشهداء عند ربنا باذن الله انا الفيديو اللي فات لما نزل يا جماعه انا الفيديوهات دي عندي متصوره بقى فتره ويعني بعلق عليها تعليقات صوتيه يعني بعدها بفتره وبعدين برفعها على على حسب ترتيب عرضها يعني الفيديو كان متحمل ومتعلق عليه تعليق صوتي وكل حاجه قبل الفاجعه دي ما تحصل فما عرفتش ان انا اعيد التسجيل عليه او حاجة وان انا اعزيهم لان خلاص هم يعني هم عند ربنا فانا لو بعزي فانا بعزي نفسي بعزي اخوانا اللي موجودين دلوقتي بنصبرهم ندعنهم بالصبر على ارتلاقهم وعلى الفاجعه اللي هم فيهم ربنا يحسن ختمنا جميعا حقيقي يعني ان شاء الله نتمنى ان رمضان شهر الخير والبركة والأيام المفترجة دي تبقى أيام حلوة علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا وربنا يرحم الأموات كلنا أموات ولاد أموات على اللي هم عرفوا مصرهم هم شهداء عند ربنا ان شاء الله نحتسبهم كذلك انما احنا ربنا يحسن ختمنا يعني ويفتكرنا على خير ان شاء الله فمعليش يا طولت عليكم وخلونا بقى إيه آه نبدأ ونشوف ايه المشتريات اللي احنا جبناها بصوا بقى يا حلوين بصوا بصوا يا قمرات جبنا بقى ايه حاجات كده آه يعني لزوم بقى التجديدات بتاعتنا فلقيت عنده البخور ده بخمسة خمسة وسبعين. تحفه انا يعني جايبه من كل نوع علبتين ففي علبتين تانيين مفتوحين فهو خطير خطير تعالوا بس ايه اوريكم اهو آه آه هاي دي شكل العلبة حتى شكل العلبة بتاعته قيمة يعني حلوة. وعايزه اقول لكم رحته خرافية. يا سيدي يا سيدي. وتعالوا نشوف الثاني ده. اهو. برضو نفس الكلام سواني هفتح العلبة. اهو خطير والله يا جماعه يعني عايزه اقول لكم ان هو مش بغلوه ولا برخص البخور يعني كل انواع البخور هنا حلوه وكلها يعني من الغالي للرخيص بنستخدم كل حاجه وكل حاجه ليها مميزاتها وكل حاجه ليها عيوبها فهو حلو قوي قوي قوي يعني ده او ده ممكن يقلبوا ريحه المكان في ثانيه يعني في ثانيه بس بيتحرقوا بسرعه آه عندك العود بيطول شويه بس ريحته مثلا ما بتبقاش بقوه ده يعني انتي عايزه مثلا ضيف طالع لك تشغلي الحاجات دي هيقلب ريحه البيت كلها في ثانيه مع حبة صغيرين هيقلب الدنيا. تمام? آه تعالوا بقى نشوف بقية الحاجة بتاعتنا اللي دول على جنب. آه. بسم الله. بصوا بقى كريستالات يا جماعة. يعني اتوهمت بصراحة. ايه اتوهمت? انا مش متخيله آه. يعني هو ايه اللي خلاه يبيع كريستالات مالوهش علاقة بالحاجات دي بالصور الحلوة وفعلا ما بيجيبش غير حاجات الحلوة. هو متخصص في الحاجات الحلوة. فانبهرت بيها دي برضو كانت بخمسة خمسة وسبعين. بصوا التغليف والحاجة بتاعتها فهي حاجة قيمة. بس ما أعرفش هي بيبقى نازل عليها حاجات كده عروض. يعني محلات مثلا بتصفي مش عارفة. دي برضو آآ هنفتح العلبة دي. دي برضو كريستالات. نفس نفس الشكل التاني بس نفس الشكل التاني بس دي الورده بتاعتها لونها بينك وكان في الورده بتاعتها شفافه خلص بس ما وفي الورده بتاعتها كانت حمراء ف شاء الله يعني عايزه لكم اخواتنا السعوديات كانوا بيشيلوا بيشيلوا يعني بالحبه كده مثلا خمس ست حبات الحبه دي يعني لوحده آه ما شاء الله يعني بياخدوا كميات اللهم بارك آه بس تعالوا بقى دي آه دي مباخر بسم الله الرحمن الرحيم صل ال الامر القمر شايفين شايفين الجمال اللهم بارك بصوا تحفة يعني تحفة تحفة تحفة ، إيه؟ نفتح الكلام ده بصوا الفناجين بتاعة القهوة العربي يا جماعة بصوا الكلام شايفين الجمال اللهم بارك أو قهوة عادية على فكرة لأن هي برضو تاخد قهوة عادية إيه حجبها مناسب جدا بصوا ما شاء الله اللهم بارك تحفة تحفة دي برضو بخمسة خمسة وسبعين بصوا. هي فيها ستة هو. الكورة بس اللي في الجنب دي الوان مختلفة زي ما انتم شايفين. بصوا. بصوا الاسودة دي. طبعا هي مطربة. زي تمسح من عليها التراب. بصوا. فلا ما شاء الله الله ما بارك. وهمية وهمية وهمية. وهمية آآ آه هلو نشوف ايه تاني. بصوا حبيبي. بصوا الامر بقى ده. بصوا كاس الامر ده. شايفين. هي الكاسات بقى اللي احنا ايه ينفع نعمل بقى فيها اللي هو الحلو بتاع رمضان اه نعمل اه مهلبية نعمل قمر الدين اه نعمل اه تيراميسو نعمل اي حلو من الجيلي اللي هي الحاله اللي هو ينفع ان هو يتقدم في الاطباق دي اه عريضه كده وحجمها مش كبير ف حلوه قوي بصوا مفرغه بقى من جوه ولونها اخضر كده بصوا شايفين الشياكه انا مش عارفه ورقه الفل في ايدي ليه بصوا شايفين امر امر امر. يعني تحفة فانا جبت الاربعة دول. هو الواحد منهم كان على برضو خمسة خمسة وسبعين. بس تحفة زي ما انتم شايفين كده. تعالوا نشوف ايه تاني يا جماعة. بتاع ده انا بحبه قوي. مين زي? مفتاح. يا يا يا سيدي. يا سيدي بيد. شايفين الفخامة شايفين الجمال رمضان ده ولا مش رمضان نولع البخور بقى بتاعنا كده بعد الفطار نمشي نبخر البيت اللهم بارك حاجة يعني وهم تحفة تحفة تحفة والله الأسعار بتاعتها أنا مش مستوعباها لحد دلوقتي ده كان بخمسة برضو خمسة وسبعين شايفين التفاصيل شايفين الجمال يعني مبخرة قيمة جدا جدا والله جدا يعني الله ده بقى مفاجأة بجد استنوا استنوا اطلعه ورولو وحوي يا وحوي وحاوية وحاوية وحوي يا وحوي ايها بصوا مبخره على شكل فانوس رمضان ده ولا مش رمضان يا حلوين يا متعلمين يا بتوع المدارس اللهم بارك تحفه تحفه تحفه تحفه عايزه اقول لكم ان الخمسه بتاعت الحاجات دي يعني ازاز يعني اللي عارفين اللي هو الازازه اللي مصنفر تقريبا هو كده بصوا بقى نحط البخور بتاعنا بقى ونمشي وحوي وحوي هي بتقول بيقولوا لياحه ولا ليوحه <تصفيق> وسط الجمال بس اللهم بارك تحفه تحفه تحفه يعني بجد احلى فنوس ممكن اي حد يهديه لحد جميل جداً, جدا جدا جدا هتقولي جايبه مباخر كتير ليه لكم انا عاشقة المباخر والبخور يا جماعه يعني بجد بعشقهم بعشقهم بعشقهم بجد فتعالوا برضو نشوف العلبتين اللي فاضلين دول فيهم ايه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بصوا فنجين بقى بتاعت القهوه يعني كان خالص كتاب بصوا شايفين الشاكه دي غير دي بصوا الرسمه دي غير الرسمه دي بصوا شايفين القمر بس هي نفس الفكره يعني بتاعت الدراعات اللي هي المدوره دي حلوه قوي قوي قوي قوي يعني بجد وبرده الالوان هنا مختلفه فحاجة في منتهى الشياكه والاناقه حلوين قوي برضو دول بخمسه خمسه وسبعين فتعالوا برضو ايه نشوف العلبه الاخيره دي فيها ايه بصوا الكرتونه دي فيها كرتونتين من نفس الحاجات دي تمام دي ايه فناجين قهوه معانا بصوا بصوا الجمال سويني. بصوا فناجين القهوه العاديه خالص بس بصوا, بصوا رقيقه وشيك عايزين بقى تشربوا فيها قهوة عربي. عايزين تشربوا فيها قهوة تركي براحتكم جدا جدا. الصندوق على بعضه المفروض باحداشر خمسة وسبعين. تمام? بصوا الوقت قوي قوي قوي. طبعا دي كل واحدة فيها ستة. تمام? فتعالوا بقى كده ايه? نشوف كده نظرة سريعة على الحاجات اللي احنا اشتريناها من بيت الوناسة. اهو. كرس القمر المباخر بتاعتنا البخور الفناجيل بقى احجامها واشكالها الاواني اللي هي بتاعه التقديم بصوا حاجة كده وفوق الوهم كل حاجة من الحاجات دي بخمسة خمسة وسبعين من بيت الوناسه تعالوا بقى ايه نكمل بقية المشتريات بتاعتنا. مشترياتنا بقى من خمسة البركة برضو من محلات الخمسة ريال يا جماعة. تمام دي العناوين عشان خاطر لو حد حابب يعرف تمام انا اول مره اشتري منه وجبت منه حاجات وبصراحه عجبتني جدا جدا آه تمام وجبت منه حاجات ميك اب بس هبقى اوريها لكم برضو في فيديو تاني منفصل تعالوا بقى بينا نشوف الكلام ده ايه اخباره هطلع الحاجة كلها وبعدين اوريها لكم كلها بالظبط بس يا جماعه لو الفيديو طول معايا هضطر ان انا اقفل الفيديو ده على قسمين فمش عارفين الفيديو هيقف معانا لحد فين بس تابعوا بقى معايا لحد بقى ايه الاخر ونشوف نهايه الكلام ده ايه طلعت الحاجة اهي من الأكياس بس يا جماعة اعذروني لو الفيديو طول معي هطلنا سمهولكم مع بقية المشتريات في فيديو جديد لو عجبكم الفيديو اضغطوا على سبسكرايب فعلوا الجرس اعملوا لايك اكتبوا كومنت وشايروا مع صحابكم